Nu ska vi vara live va? Ja. Välkomna nu! Välkomna till Parapeppgympa! Jag heter Johanna. Eva. Och vi har tänkt lite gympa med er. Och Parapep, är ett digitalt verktyg för att få oss att kunna träna tillsammans i dessa tider. Så jag tänker vi kör väl igång. Nu kör Så du bara haka på oss. Vi börjar med lite uppvärmning, vi drar upp axlarna och släpper ner dem, vi drar upp och släpper ner, Liten upp och ner, upp och ner, snyggt, vi drar upp dem till öronen och släpper ner, vi drar upp dem och släpper ner, Nej, sista. snyggt, vi ska rulla vår arm framåt, som att vi ritar en stor sol. Så stor som möjligt. Vi kan lägga på benen. Så vi går ner. Och så när armen kommer ner så böjer vi på benen. Snyggt. Stor så. Kom ner. Vi har tio stycken som är med oss nu. Hoppas ni också. Haken på. Och vi kan jobba bakom. Kan man inte träna just nu, linea oss, då kommer den här firmen att sparas, så ni kan köra efteråt. Snyggt, kom hit, så stort vi kan. Bra, vi byter arm, jobbar framåt. Och vi lägger till benen direkt. Det är så stort vi kan. Ritar en sol. Så hoppas vi att den kommer fram. Så Vi får lite värme här i Östersund, eller det är, va? Ja. Ja, det är just nu. Och vi jobbar bakåt. Den här passen kommer vi att hålla på ungefär 15 minuter. Vi kommer att börja med uppvärmning som vi håller på med just nu. Sen kommer vi gå över lite styrka, benstyrka och balans. Så avsluta med min favoriten, lite puls. Det jag. Ja. det roligaste. Snyggt! Vi skakar loss lite grann. Så twistar vi. Nu lite värme. Så låt vi ut och dansar. Dansa fram sol och värme. Låtsas i alla fall. Hanna Isaksson är med oss. Hoppas du ska ha lite rumpa med oss. Lägg på armarna. Större röder. Så vi sig i sigma dessutom. Snyggt, vilka konfiguration här. Snyggt, vi stannar till. Vi pressar åt sidan så långt vi kan. Tar vi motsatt arm och pressar. Så långt kan. Snyggt, så att vi vrider ringen lite grann. Det här är ju Parapep, ett digitalt verktyg för att vi ska få fler att kunna röra på sig tillsammans i nästa tider. Hanna <laughs> berättade att hon skakar en rumpa som tusan här hemma. Härligt att höra. Jag önskar vi kunde se dig. Snyggt, då twistar vi lite. 20 personer som är med och skavar runt på oss nu Eva. Härligt! Perfekt. Vi ska inte börja månader på bättre sätt. Med lite gympa på att träningslås. Vi gör ingen musik här med oss. Men ni kan ju ha på det. Om jag inte vill sjunga Eva. Nej, inte idag. Inte idag. <laughs> Kanske nästa vecka. Snyggt, stanna till. Vi går ner mot golvet, och så sträcker vi oss rakt långt upp. Så ner mot golvet händerna, och upp mot taket. Snyggt. Upp. Ner. Och sträcker vi oss så långa vi våra gamla. Med det, är näst, det är nästan 30 personer som är med oss, ja. Bra. Härligt! Månas pepp! Kan ni inte köra passet just nu med Alls live? Så kan ni köra i efterhand och passet kommer sparas. Snyggt! Vi ska spara på sin rumpa Och om ni är ska vi lägga på en klapp Varje rumpa, foten går mot rumpan rump. rump. Kommentera gärna var det är, ni håller till Små, du får gärna en ja. Snyggt. Så Vi har lite styrka. Benböj. Vi står höftbrett. brett. Vikten på hälarna Och så går vi ner. Så djupt vi kan av. Och så går vi upp igen. Och ner. Och upp. Ner, upp, snyggt. Förtjäna till benen. jag är tio stycken gör. jag. Så vi är fram i bröstet, vi tänker att vi har en guldmedalj som vill visa upp. Och sista om jag har rättat rätt. Så vi kör lite balans och lyfter på ena benet, vi kör lite parapeppjupa, digitalt ner. i dessa tider så vi kan träna alla tillsammans, satsning på Parasporten, hemsida. Snyggt! Träning är ju bästa verktyget. för att komma ut och röra på sig. Snyggt, lite ben. Vi mår ju super ni vi får röra på oss. Balans ska man ju även hemma. Man står borta tänderna. Vi kan låtsas så att vi gör det. Även blunda kan man prova. Ja, perfekt. Man du har mer utmaning. Snyggt, vi kör lite benböj igen. en gång gången, händerna på låret vi går ner. Och så går vi upp och då visar vi stora muskler vi har. Och ner. Och så spänner vi. Tiden går fort nu är det roligt. Redan kört i 10 minuter. Snyggt upp i sju, om jag har räknat rätt. Och så kör vi lite balans igen. Och kan vi inte köra live med oss just nu så kan du den här videon att sparas i efterhand. Och det här är ett samarbete med Sigma. Och så man blunda, Vad är det du sa Eva? Ja. Om man vågar. Ja. Och vi byter ben. Jag brukar alta ett ben. Jag brukar alta ett ben som är lite lättare än andra. Hade du någon som var starkare Eva? Ja, ah, det... från gång till gång. Från gång, till gång. Snyggt! Vi ska få lite nu på slutet, så vi ska gå på stället. Åh, hela gruppen. Sista minuterna med parapett, gympa. Snyggt. Ska vi höra alla alla maskinerar, ni som är med och tittar med oss. Ni vill höra ända till Östersund. Kör med oss och vi får se hur det ser ut. Min kommentar i bältet. Vi stannar upp, stampar mitt. Jag springer på stället! Bra jobbat! Kom igen! Ska pulsen upp! Snyggt! Då vi twistar! Synkroniserat! Nej, bra! Lägg till armarna! Skakar! Där. vi hoppa lite hopprep. Vi får hoppa hur man vill. Bara på, vi menar vet. Vi är ju fortsatta. Bajors. Paint me. hoppar bakåt och ner här. Snick. Ja, nu vi. Sista 5 10 sekunder. Med att springa så snabbt vi bara kan. Ska bara snabtra i golvet. Bli nervöst. Då kör vi. Tre, två, ett kör. Ord. Tack för det då. Tack för det. Ursäkta. Avsluta. Står vi fortsätta sända tycker jag att avsluta då. Ja.